إذا لم تجد غير الأسلة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها ولك من طار ورطاء آر أظل رعا نجمل الصفير أظل رعا يظل رعا محمد الكوف الله عن نجم للصبيح بويا منطار منطار من ربع بدليل شريح الله حياوي خلك منطار منطار منطار منطار منطار تحياتنا كل الحضور كل العشائر على راس مصورنا الحبيب حمود الشيباني يا كل في المصورين على راس ناظر الجميلي فرقه موسيقيه الغالي ابو اظل ارعاي رعايا ارعاي يا يا الله ولا النجم للصباح من الطائر معي ومن ربع عبد لي ملطا ملطا فلا غير لي يا ها ها ها يا نجم النجف والعواني يصاف السمط عني يصاف السم يي يي دمعة عيوني والهوان والهوان والفئي الهويت احب الهويت والهوان والهوان دعو لحل الردى وابعاد عليها ولك راحا عزمام ممايحن واللمن عيوني والله عيون صالفو نامة الليل وهن يدرن حبيبي باتريشي والمعيون صالفو نامة الليل وهن يدرن حبيبي باتريشي عادة بيتشن يا عيون هو على اللي فارقان على بتريا عيوني على اللي فارقان ومن حب وحال زمان والويل يا ويل والله عيونه صارونا مثل نحاس الفاركتهم ناس طيبين أريد البجي بتبجي يا عين <متحز> نحاس الفاركتهم ناس طيبين أو على اللي فارقوني، أي أي يا عيوني أو على اللي فارقوني، لبجن يا عيوني الحزين يا هلا هلا العيون حمود ابو سوده يقول مطلوب على السيت آه. جديده حي الله تامر الجميلي حي الله طاهر الجميلي الغالي 100 على الراس العيون العذار الغالي على الراس هلا هلا طالب الحسناوي احمد الحسناوي الملك وين هاي الاسماء وين هاي الاسماء أبويا شيلو هلا, هلا هلا, هلا, هلا, هلا. هلا, هلا, هلا. Yeah, you know where I اهل يدر الحبيب البجر يشيل والله عيون صلبوا اللي اللي يا غبية صحيح المجنون يا غبية صحيح المحايي المجنون ها أه أه أه أه أه أه ها أه أه أه أه أه أه أه أه أه أه أه أه أه أه أه يلا هاي إبراهيم زيود إبراهيم مصطفى إبراهيم العيون أهل طويرج حياكم الله مية أهل طويرج يقول مطلوبين على الاستيج طويرج يزن أمير الحسناوي الغالي مطلوب على الاستيج يقول الله أهل, أهل, أهل طويرج على العيون الحسناوي على الراس أو طاولة والله <تشيء> <تصفيق> أجمل تحويل العين العريس الغالي هيا الله عمامة وخوالة العريس وين العريس داري. عزيز هيا غزاله على وبي العين لا لا يا عشهي سعيها غزها لا وبي العين يا عالي لي هيه تجلي قلوب ترعين لا أرجوك لا تقصي الله الزياد على الرأس دعيون عمامك خوالك على الرأس على الفريد شط الله مئة هلا على الرأس ادوي على с дорогой. وان, وإن جاب اقول من متى سكر شبابك لك راح الوقت ما عاد غيابك يوعدني وان جاب اقول من متى سكر شبابك لك راح الوقت ماتك ما عاد غيابك يوعدني هاي لحيان الزياد كل الحضور على الراس هاي زياد خل بالاخير اي أيوة والله هاي, هاي ايوة. تحيه شباب بالاخير هاي العيون العريس الغالي أيوة وليد. هاي وليد اسود احمد الزياد الملك اسود صفاء الزيادي عم العريس ويدلل يقول مطلوب على الاستيج عم العريس وين عم العريس ويتعلي عم هاي العيون ابو العريس الغالي أس. قوال العريس هلا العيون ماهر الغالي يتدلل يقول مطوب عالسكيات العباب الغوالي وين اهل الطويري جال زياد كل الحضور وين عشان ها هو ها هو ها هو ها ها <dead> <Alberto weed>. <ماركش> هو طير بيطير هو كلش بحلاوه انعبت الريح عن حلاوها وعن الغشيلوا سب سب سب العيون على قاسم العريس غويد على قاسم العيون امير الجنابي مطلوب على يا جميل الجنابي وينك هلا هلا هلا هلا العيون جنابي أمير الجنابي حسن العتاجي أوي أوي أوي. يدلل واحد على واحد نمبر واحد حب عيوي قاعد نمبر, نمبر واحد وما خذها لساحة نمبر واحد وما خذها بزودي نمبر واحد وعبرها حدودي نمبر واحد هي الأول ما صحيري ثاني هو دوكات <تصفيق> هل بس تحية هاي العيون مردودة يا عريسنا الغالي يعني بيت ابو شنه على الزيات الله كل الحضور كل العشار ابو شنه الاعلام عباس العبود الملك حسن العكاش مطلوب على الاستيج العكاشي تعال لي لا تخلي يدك وينه؟ تعال لي العكاشي هاي اجمل تعيين واحد على واحد نمبر واحد. متربع وقاعد نمبر وان بالكوفه بس واحد نمبر وان لكان نظيره موجود شيله موت للاخير لعيون محمد الموسوي الملك علاوي الموسوي ماهر الشمري مطلوبين على الستيج ماهر الشمري وينك يقول جملة لي وينك يا ماهر يلا الشامي هاي المردوده لعيون طالب الجميلي اس الموسوي اهل طيريج يا هلا يقول اهلا وسهلا فيكم على طويرج مطلوبين على الاستديو يقول مطلوبين على الاستديو على طويرج يقول عليك اي معذوره شو تاخذ لك اعلى صوره عليكم مغروره لو بشرنا والله لو بشرنا والله عيوني يطير يا شي شي شي شي ايوه ياللي ايوة يدور عليك ايه معدود ايوه, جلوة ايوة شو داخل لك على يعني الصوره ايوه حبيتك وغفر عليك بقدمها عيونك رجلك ضابط تصير فضي لا تحس تغميتك انا بقلبي تقدر تدور عليك ايوة ايوة علي بقلبي صبيتك انا بقلبي جيز... عزي اه يا حبيب وربي اه يا عسل اه يا عسل اه يا يا بشرتها ورطه ايوه سبب لي في جنطه ايوه يا بشرنا ورطه هذا لي في جنطه وين وصل الخير اخوت راس يقول ابراهيم ومصطفى زيون ابراهيم طالب الجميل ويدلل ماهر الشمر يقول مطلوبين على الساده اهل طوير يجيها هلا عيون الساده يلا عمير سليم اه كويس هاي آه حسب أمير طلبات الزمير يتدلل ابنها جماعه يردوه عند دور الزيت والله هل آه. أيواني. أيواني. أيواني. أيواني عليك هلا بيك ايوني ايوني ايوني تيته ورا عليك اي بعدوره سكري شو تاخذ لك على الصوره حفيدتك وقافر عليك قدما روحك قبال تصير فتت آه سجاد الابراهيمي سجاد إبراهيمي. إبراهيمي. مصطفى ابراهيم <تصفيق> عيون عيون ابراهيم اهل الطويري يلا, يلا الشعل لا تنحس بضم ما يدك انا قلبي قلبي تعب وحب حنان ورفي شنو هذا الورق ما مسول لي هاي العيون حسن الجنابي حسن الجنابي مطلوب أمير الجنابة على بويا حسن العكاشي <تصفيق> شوق اخذني الشوق يهدني اخذني قلبي يا رب يهدني أي مردود من حسن العكاشي والي الساعدي أمير الجنابي أمير الجنابي والي الساعدي يقول لعيون أخوتي يالله الشيء وين اكو انا مها